Lovituri pentru Livia Stanciu. Decizia de condamnare a primarului Gutun, anulat de IJJ. Magistra IJJ au admis cererea de revizuire formulat de primarul Mircia Gutun, desfinând decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase în 2010, anun Antena 3 care citează lui Juro. Decizia în alte curi este definitiv. Minuta. Admite cererea în temeiul articolul 465 alin 11 lit. BCP de revizuire formulat de revizuentul Butu împotriva deciziei penale 273 pe 2701.2010 în altei curii pronunat în dosarul 698-57-2008. Destinează decizia penal numai cu privire la revizuentul Gupu Mirciai dispunere judecarea cauzei de ce trei de recurs. Fixează termenul la data de 14 mai 2018 cu citarea pereilor. Decizia este definitiv. Lovituri grea. Judectorii CCR ce au decis, Comisia SPP, neconstituțională, Am în timp ce Mircea Gutu a câștigat la CEDO, iar hotărârea consfinete nelegalitatea hotărârii de la ICJ de condamnare a primarului. Din punct de vedere procedural, hotărârea CEDO consfinete nelegalitatea hotărârii de la ICJ de condamnare. Hotărârea CEDO deschide calea unei posibile acțiuni în revizuire a hotărârii de condamnare. CEDO nu poate să desfineze hotărârea de condamnare, care se poate face pe calea unei acțiuni de revizuire. Intentarea unui proces cu tot ce înseamnă el. Această acțiune în revizuire se poate face în trei luni de zile de la data publicării hotrârii CEDO în monitorul oficial. acțiunea se depune la instana, a cerei hotărâre se atac, adică la înalta curte, iar hotărârea care se va pronunța este definitiv. Va fi un proces în toată regula, finalizat cu o decizie, prin care se poate admite sau respinge cererea de revizuire. În opinia mea, ar trebui admis cererea de sfinat de condamnare, eventualitate în care practic se reia rejudecarea recursului dna, a declarat avocatul Octavian Fieroiu pentru vocea vâlcii.